Романе, коли ми говоримо із військовими, хто зараз на передовій, ну, вочевидь, запитання тільки одне. Розкажіть, будь ласка, що зараз, що можна оприлюднювати? Яка ситуація зараз на вашому напрямку, на вашій ділянці фронту? Що робить ворог, наскільки серйозний тиск, чим Україна може відповісти? Наш батальйон «Свобода» стоїть, продовжує стояти на Бахмутському напрямку, безпосередньо на околицях міста Бахмут. Скажу так, ситуація складна, теж бійці нашого батальйону тримають оборону, завдають нищівного враження ворогу. Скажу так: за останні два дні ми знищили близько 50 цих свинособах на відступах до Бахмута, це майже два повноцінних взводи. Тому скажу так, що а скільки пораненими, там ну навіть поки що складно сказати, тому що поранених е тяжче порахувати, і враховуючи, що кацапи своїх поранених покидають одразу ж на полі бою і насилають наступну і наступну хвилю до атаки, хвилю до того, щоб вони лягли в українську землю і перетворилися на удобрення, то ну, це просто не звітне кількість. Сьогодні, безпосередньо сьогодні, вчора, в принципі, кожного дня ворог намагається прорвати позиції нашої оборони, південніше місто Бахмут. Сьогодні теж була спроба прориву. Скажу так, ми, як артилеристи батальйону «Свобода», ми по полон брати не вміємо. Ми вміємо закидати 120-ти по цим свинособакам. І, власне, цей прорив він зазнав однозначного краху. І живої сили противника, знову ж таки, там, поки немає, ну, наша розвідка не дала uh -huh. нам ще кінцевих підсумків по втратам ворога, це uh -huh. все ж скажу так: втрати там величезні, і знову ж, як мінімум, взвод, взвод окупанта поліг на підступах до Бахмута. Uh -huh. Нам потрібно нам потрібно більше мін нам потрібно більше снарядів і більше дронів і ми просто просто будемо перетворювати ще більшу кількість русських ваняк на лади коліни Романе скажіть будь ласка так. от коли ну Цифри сьогодні озвучені Генштабом, 840 е, людей живої сили, втрати ворога, це дуже високі цифри. Е, ну, от коли більше 500, зрозуміло, що на фронті вже дуже напружено 840, це дійсно дуже висока цифра цих втрат. Ви відчуваєте, от в такі дні і на Бахмутському напрямку набагато більше тиснуть, більше йдуть на позиції? Чи, чи ні? Чи, чи це якось розподілено більш паритетно по всьому українсько-російському фронту? На позиції на Бахмут, дивіться, ворог зараз змінив тактику. Uh -huh. Якщо останні півроку ворог намагався було б штурмувати Бахмут, то зараз ми всі прекрасно розуміємо, що Бахмут – це просто незалежна фортеця, яку, яку взяти ну, ну, неможливо. І ворог змінив тактику, він зараз намагається обійти Бахмут північніше, обійти Бахмут південніше, північніше – це Сомидар, південніше – це Курдюмівка, Андріївка, Озерянівка, і, власне, те, що я і говорив, що, ну, ну, сьогодні ворог поніс конкретно від бійців батальйону «Свобода» втрати, ну, це мінімум згоди, мінімум звод. а зараз, я перепрошую, 11 година дня, ще далеко не вечір, ще далеко день невкінчений і я переконаний, що під таким тис, ворог тисне, ворог тисне, ворог завдає щоденного масованого обстрілу, щоденних вражень наших позицій із артилерійських установок і з проривними штурмами, та все ж, та все ж ми наносимо їм нищівного, наголошую, нищівного враження і mm -hmm. ворог Ну, ворог не може просуватися далі, адже ніяк. Ну, якщо ми ще до того ж, ми ж знаємо, що втрати зараз вагнерів там, порядку більше 70%, там, більше на 85%, то знову ж таки, ми робимо свою роботу для яких. Uh -huh. І на підступах до бахмуту ворог лягає пачками. Uh -huh. Це домичезна затмуга. І нашого батальйону, в тому числі Свобода, і всіх інших військовослужбовців з інших підрозділів. Тому що ну, скажу так, ті хлопці, які зараз знаходяться на бахмутському напрямку, це, це надзвичайні люди, це надзвичайно стійкі і морально, і фізично люди. Адже скажу так, тому що скажу так, що ну щоденно бачити, як ну, розриваються. Назву це людські тіла, uh -huh. е, я борог маю на увазі, е, то ну, це, це дуже, ну, як мінімум, це неприємне, uh -huh. е, неприємне бачення і неприємно це спостерігати. Тому ті хлопці, які зараз знаходяться і боронять е, бахмут, це дійсно справжні воїни, воїни України, це лицарі України. Сталеві люди, і... дійсно, дійсно, сталеві люди. Сталеві люди. А Романе, скажіть, будь ласка, от... Я хотів запитати у вас про оцю зміну тактики росіян із тим, коли посилили тиск на північ і південь від Бахмута. Зокрема, про Солидар, зрозуміло, він в центрі уваги, тому що інформаційний тиск в цьому напрямку посилюється, і збройний тиск в цьому напрямку посилюється. Що в цьому контексті для вас змінилося або змінюється? Росіяни стали активніше йди на Солидар і менше на Бахмут? Чи... Чи нічого не змінилося порівняно з попередніми місяцями. Власне для вас на ваших позиціях, був період, що вони трошки зменшився в них активність в плані артобстрілів. Угу. Але зараз, зараз це все знову ж таки повертається до своїх першочергових е, своїх першочергових позицій. Ворог наносить масовані артилерійські обстріли по нашим позиціям. У в нас укріплені окопи, бліндазі, вираті і хлопці знаходяться в ну, відносній, дуже відносній, але в безпеці. В безпеці в якому плані? В безпеці в плані, що є де заховатися, є де заховатися, є звідки наносити потім по штурмовим, по штурмовим відділенням ворога. А свої оборонні дії і наносити їм враження і знову ж таки вложити їх пачкам Зміни в тому, що ворог, ворог все рівно не припиняє своїх, своїх намагань захопити Бахмут в той чи інакший спосіб вони намагаються зараз скажімо так, агломерацію Бахмуту Сила та містечка, як які навколо для того, щоб, скажімо так, з цим Бахмут було складніше і продовольство, і боєприпаси підвозити. Та все ж в них це не вдається. Наші позиції міцні, і, і кожен, кожен, хто прийшов сюди з мечем, від меча і поляже. Романе, от хай ці, слова, хай ці слова будуть нагадуванням для ворога, для росіян. Вони ці слова пам'ятають із а, історії. От ці слова зараз повернуті проти них, і це є українською правдою. Okay. Спасибі за а, розмову сьогоднішню, стійкості вам, сили, душею і а, серцем, звісно, вся Україна разом із вами на передові. Роман Конан, молодший лейтенант батальйону Свобода Нацгвардії України, був з нами напрямом Зв'язку це апостроф -тіві».